Робоча група при обласній раді збирає докази, які допоможуть розірвати з московським патріархатом договір оренди Почаївської лаври. Сьогодні провели виїзне засідання у Почаєві. Ми звернулися до ОДА ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусово рішенням суду перейменувати назви тобто української православної церкви на російська православна церква в Україні.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 договору користування земельною ділянкою церквою московського пререкату. Ми очікуємо, що відповідні рішення будуть прийняті іншими органами місцевого рядуваннями, сільськими, селищними, міськими радами. На даний час в Тернопільській області ще є кілька десятків відповідних об'єктів церкову московської Петерхату, які мають в рішення про користування землями комунальної власності різних територіальних громад. Робоча група та представники Почаєвської міськради оглянули територію Почаєвської лаври, перевіряли, чи є новобудови, які були незаконно зведені на території Кременецько-Почаєвського заповідника. Депутат Почаєвської міської ради Микола Замковський показує одну зі споруд, яка, за його словами, раніше не входила до складу Почаєвської лаври.